في الجزء الأخير ده هنتكلم عن الجزيئات اللي موجودة في أجسامنا سواء كانت جزيئات عضوية أو غير عضوية خلينا نرجع هنا تاني الحته دي عشان مهمة برضو في فهم إيه في فهم الدرس ده في نوعين أساسيين من الجزيئات في أجسامنا احنا قلنا خلاص كده اللي وصلنا له في الشرح اللي فات ده مجموعة العناصر دي هنا ادي العناصر هنا اللي موجودة دي دي هي عناصر اللي هي بنقول عليها elements أو ذرات اللي هي أتومز. مجموعة العناصر أو الذرات دي، طبعًا إحنا هنا جايبين بروتونز، نيوترونز، إلكترونز. بروتونات، نيوترونات، إلكترونات. طبعًا دي هي الحاجات دي يعني أكتر في الكيمياء، بتتجمع مع بعض عشان تكون الذرة أو العنصر هنا زي ما أنتم شايفين هنا 1 2 3 4 5 6 6 دول تمانية. يبقى ده كربون وده 1 2 3 4 5 6 7 8 دول 8 يبقى ده أكسجين الأكسجين طبعًا هو ده كده هنا والكربون هو ده كده هنا فالجزيئات كده أو المركبات هي عبارة عن مجموعة من العناصر أو الذرات العناصر والذرات دول لما تجمعوا مع بعض هنا خلينا نرجع نبص على دي تاني الفوسفوليبيدات زي ما انتم هي عباره عن ايه هنا لو جينا كبرنا ادي اكسجين هنا اهي ادي ذره هنا وذره هيدروجين وادي ذره كربون وبعدين زي ما احنا شايفين كل ده عباره عن حاجات متجمعه بعض كميه عناصر وكميه ذرات متجمعه بعض عشان تعمل الجزيئات البيولوجيه الكبيره اللي احنا شرحناها قبل كده يبقى الجزيئات او المركبات زي ما اتكلمنا في الاصل هي عباره عن مجموعه من العناصر او الذرات في بقى حاجه اسمها الجزيئات العضويه الاورجانيك مولكيولز وفي حاجه اسمها الجزيئات غير العضويه الان اورجانيك مولكيولز خلينا نبدا بالجزيئات الغير العضويه الابسط خلينا نروح للجزء ده تاني خلينا نتكلم على الجزء ده قبل ما نتكلم على الجزيئات العضويه احنا اتكلمنا عنها طبعا بس هنعمل كلوزنج بيها نعمل يعني هنقفل بيها لكن خلينا الاول نتكلم عن الجزيئات غير العضويه دي ذره صوديوم او عندي بتبقى 11 ودي ذرة كلورين 17 طبعا دول بيعملوا مع بعض حاجة اسمها رابطة ايونية خلينا نتكلم ده هنا الكبير الكلورايد وهنا الصوديوم خلاص يعملوا مع بعض رابطة ايونية تبتدي تتعمل الرابطة ايونية دي الى اخره بقى تبتدي تعمل كده زي ايه بيستل فورم اللي هي الموجودة هنا دي يبقى ده عبارة عن ذرة الصوديوم بترتبط بذرة الكلورين برابطة ايونية عشان تكون حاجة اسمها الصوديوم كلورايد او ملح الطعام عندنا هنا اللي ظاهر برضو ده الميه الووتر واحنا لو جينا شفنا هنا هنلاقي ان دول 2 اتومز من الهيدروجين وده اتوم من الاكسجين يبقى ده عباره عن H2O ده برضو مركب غير عضوي لانه يعني بيتكون من ذرتين هيدروجين وذره اكسجين مرتبطين مع بعض بروابط تساهميه ليه سمينا الحاجات دي بقى مركبات غير عضويه لان ما فيهاش ذرات كربون يعني الكربون مش موجود فيها يبقى بنسميها مركبات غير عضويه. النوع التاني في اجسامنا طبعا واللي اتكلمنا عليه دلوقتي كويس اللي هو المركبات العضويه واللي بتتكون بصفه اساسيه من ذرات الكربون والهيدروجين معاها ذرات الاكسجين بجانب بعض العناصر اللي شفناها زي هنا النيتروجين والفسفور. اللي يهمنا ان الجزيئات العضويه الموجوده في اجسامنا دايما بتكون كبيره الحجم واسمها الجزيئات البيولوجيه الكبيره بيولوجيكال ماكرو Biological بيولوجيكال ماكرو يمكن دي طبعا كلمه مهمه حتى في المنهج العربي عندنا واخدينها يعني متكلمين عليها بالانجلش تمام اللي هي البايو البايولوجيكال دي سي بيولوجيكال ودي اي بيولوجي ودي جي طبعا بيولوجيكال ماكرو ماكرو يعني كبير، وبعدين مولكيولز، مولكيولز يعني جزيئات، يبقى الجزيئات البايولوجية الكبيرة، ودول طبعا أربع أقسام أساسيين عبارة عن، خلينا نكتب اختصارات هنا معلش، كاربوهيدرات وليبيدز وبروتينز ونيوكليك أسيد، خلينا نقولهم بالعربي، كاربوهيدرات، الليبيدات، البروتينات، الأحماض النووية. أو خلينا ناخد مثال هنا سريع عشان برضه هو إحنا كده ذكرناه هنا. اه اللي قدامنا ده، خلينا نكبره معلش كده شوية. اللي قدامنا ده بنسميها الصيغة العامة للكربوهيدرات. لو إحنا كنا هنا دي كربون ودي هيدروجين ودي هيدروجين ودي أكسجين. لأن يعني هي بتتكون من نسب معينة من الكربون والهيدروجين والأكسجين، يعني هنا لو جينا عملناها كده CH2O over N بمعدل واحد لاثنين لواحد